وامضان إيش من الأشياء جلّ جلّ كت ديار أشكرا جلّ جلّ أفولات داعير كت، لأن خلك كشوراش دجي وانات كت خلك كنرازية بوهندك أوي داعير كي حتى دسهالات دار، وأنك يظلمك كي خان خلكي بن،, بن. بيت بريطانيا بخوا. باعتبارهن طابع بريطانيين، الزانكو لاندانت خان، إكش وان دكتورة بيه، بروفيسورة بيه، كساكي، مروكى متعصب بيه، مروكى راجعس بره. طبعاً أبجد شيء جلّك يجرين جلّك جارة، هم تبينن، باورنامب مخابني وحدك مروتين، باورنامب جلّك جلّك بلندب داس خامد بينن بس ثقافات وراوشان بديه وناجشتى، وحتى رافتور ودانستاوندنت وناجك، يعني مروكى جلّك جلّك نازانه، أمي جلّك جلّك شوي. ترى مخابري وجه وجه كيماسيك جلّك جلّك مازنا. بتيجي أو خاندنه وزعلنه ومربيه تخلينه تنمربيه وصادق الجل رواجتو قيمة المربي جد جل بلامكن. مين دكتور؟ أي متعصب يخرب يناباش رشة بريطانيا كانت هناك أشخاص يقولون: "أنا هنا هنا سر مزاوى او هنا دكتوري هنا هنا يعني هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أو هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا بتن، أو طيرك سر يعني براز الكيفا وطيرل كيفا يعني جيت وانا ديوان وانا بيج وكام كروزنج، هر طيرك ورفاقة، أنا الطيور تقع على أشكالها، هر طيرك ورفاقة، طير الكيفا براز الكيفا، إنه غاندي بأفنان عاجز بتربي، إيه شو يعني هالواكي توصفهم بكي برازي، أيوه ربي ردك ده كا يعني بجيرمندانا ردى، بيبروفيسوري كي بيدكتوري كر، وحتى حدك يكوف دكتوري هني أبين نفس نفس نزم. حوشا حوشا فيو يعني ويبديتك ويبديتك ويبديتك. أبي بخير عشريته، فيا يعني بس في الأكواكيه بخيرات دكتوري أدرد. إن عودة با أصد راب مكي طيركش سر أفي مزية فرمتهم هناك مزكادي. يعني غاندي خاصف كراب طيري هو جلك سكن بسكنه غاندي. تاديد تادوكيس تا دو, دو شانطاليتان قلت تاديد كيسك ا بورتي دانا كيسك يدي زانين حكمه موعظه يتدعين وديكش كي راكي غندي حكمه ولكنها تتعلم أي شيء من الحكمة والعقل. ولذلك أنا أقول لك أنها تتعلم أي من الحكمة والعقل. ولذلك أنا أقول لك أنها تتعلم أي شيء من الحكمة والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل ان والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل کو دیت F به رقایع امضا کنی، بیکو ازبان امضا کج. حصر ویرنگی، اف دکتری، اف متعدد، اف راجس پاریس، اف کو دیجی آزادیه، کو غاندیل آزادیا، خادگرال آزادیا ملتی خادگر. حصر داده کن. که هنگ کویی من دادی یا غاندی دیارت کن. اف که یکی روزنامه‌فانا که گوته اف چه جدی که تاریسند پاته مامزام. هندی پاتل درخواه آلیندن. قالك لك لا شيء ولا شيء، ولكن هذا شيء، ولكن ريساني. غاندي ولكن طبعاً في ولكن هذا اوسر ولكن هذا شيء، ولكن هذا شيء، ولكن هذا شيء، ولكن هذا شيء، أو رساطيا <تصفيق> الهند هنا نبين أن أمجا ستمو داعير كردو تعداديا ولات بريطانيا سر هند. هلاصل أفهمك يا خادم دبجدم. ليس هناك سكديج يقول بسيرةك أن في غاندي خل بريطانيا ديارة أبي سردمي درزبي بزناكك قلبي. برد جهاد قل خات إيناتو بتو طبعا جلوك ويند غاندي تينك أو بزنا حقيقيك يهيكو الجلويه الجلوك جها. بسيرةك يقول تبع. شب بزنا. ديارة يعني إنسانة أنا أمتحن غاندي نك نبجن غانديكو يعني. نفرن عثمانكو أن جالك قصيرج كتير تأكيد بس يعني عم بحسين ذكينكو غاندي مرة وقى كي سرب بلند بى بى خانة جمان بدو أبي تاتين في بيوندي يوم بريطانيا بريطانيا بيونديا بريطانيا بيونديا بريطانيا أو بريطانيا يمكن أن تكون بزني، بس بريطانيا يمكن أن تكون بريطانيا أو بريطانيا يمكن أن تكون بريطانيا أو بريطانيا تكون بريطانيا هو بريطانيا يمكن أن تكون بريطانيا أو بريطانيا يمكن أن تكون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 تخصصت برخصة قطار فريكت وبيلاف يعني بابت بالدموايكات كويدي أعيش بزفرة بيلاف هذا ومعقول إن قطار جبوي بسكنتن أعتقد شكى قطار ما هاندي بلس بيلاف خاديش بيهاكر وبيلاف وديج هافين أوي الدور بيت بجلك جم استغربانك تجت كي تبغي جي, جي بيلاف خافد من أوقاتك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 في تيفيب حمدينوكت أصلاً من سارك ردايكي وصحابتين وبينالتجا بيشان دي, دي أفريكا